Шлагбаум для автомобілів із кодовим замком та камерою відеоспостереження поставили в цьому році жителі цього дачного будинку, розповідає житель села Вахнівці Ігор. Додає, відпочивальникам пішки спускатися до води дозволено. Чуємо і до річки йти, пішки, можу машиною з дітьми під'їхати, нормально сісти, чуємо і все на плечах нести. Житель Вахнівців Сергій має біля берега земельну ділянку в'їзд, до якої цією дорогою, каже, з не місцевих жителів за в'їзд беруть гроші – по 50 гривень. Місцевих пропускають так, ну і то, приїдуть друзі, вони все одно требують, що треба здавати, бо тут все дорога, тут все зроблено, щоб проїзд ключ якийсь заставляють Каже, Хоч він річний, той ключ, ти місцевий купи ключ річний і будеш проходити. Ну, Це ж теж так не робиться. Власник дачного будинку Олександр, який встановив шлагбаум, говорить, зробили це для того, аби контролювати чистоту на березі, оскільки за відпочивальниками прибирають жителі дач. Ви взагалі пам'ятаєте, коли останній раз бумажку підняли? Це ще прибрано. Це прибрано. Це, а за 10 років, якби тут не прибиралися, тут була просто свалка. І так. почесні жителі місцеві там місцевого села Вахнівці, вони приїхали, подивилися. Ну, смітник розвернулися і поїхали далі. Додає, в'їзду відпочивальникам до води ніхто не перешкоджає, код можна дізнатися в охоронця. Їде пан, каже, пане, ви куди? Я хочу на берег. Добре, там є шлагбон. Ви знаєте код? Ні. Вон вам код. 1177, рішотка. Нажимаєте і їдете. Це місяць. Все. А перед Ви... був другий. Вони знають Ви... Ви... код. І всі не можуть пам'ятати. Як ти з весни навіть взяв код, то через місяць, два-три тижні ну... він поміняний. І знову шукай когось, угадай код. Житель Вахновець Сергій запевняє, берег був чистим і до заселення там дачників, тому в шлагбаумі потреби немає. У вас не було, і пляж був, і чисто було. А ви зараз хочете сказати, що я тут 10 років, потім mm -hmm. ліця все пробираю. Ви да. При, припиняєте доступ. Are... доступ. Людин, <coughs> це вже самозахват. А я стою і не пускаю. Ні! Вода моя, річка моя. Ні-ні ні. Ідіть купайтеся, боже, заїжджайте, код 1177». Юристка Руслана Матущак пояснює, це. люди, яким перешкоджають їзд до берега річки, мають звертатися зі скаргами до органів місцевої влади. Є землі загального користування і в тому числі проїзд до, наприклад, того самого берега Дністра. І тому тут питання не в тому, чиї це дачі, а питання в тому, що вони загороджують своїй шлагбан проїзд для загального користування. Це порушення. За словами голови Новушицької території, територіальної громади Анатолія Олійника від жителів надходили усні звернення про шлагбаум. Додає, розділяє думки і про безперешкодний доступ до води, і про чистоту на березі. Вахнівці – єдине село в громаді, де цим не задоволені. У кожному селі, починаючи Рудківці, Куражин, Піжівка, далі вже Вахнівці – це гирло річки Ушиця. Ну, майже в кожному селі є про доступ, є питання. Голова тергромади каже, шлабаум у Вахнівцях створив перешкоду для поліції, про що було відповідне звернення. Там при наявності якогось ЧП було, вони не змогли доїхати вчасно. Додає, питання встановлення шлагбауму винесуть на розгляд виконавчого комітету громади. Ми рішенням виконкому зобов'язуємо той, який зараз створився там кооператив, тих людей, які зараз там, зняти, зняти цей повністю шламбон для того, щоб люди безперешкодно доходили до водних ресурсів. Проте, каже Анатолій Олійник, в питанні чистоти берега розраховує на свідомість відпочивальників. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.